הסרט הזה מספר על המתח בין לימוד גמרא בבקיאות לבין עצור מתעסק עם קולנוע, עם החיים. זה סיפור העולם עדיין לא ראה דבר יותר. מי שערו שם אמר בסרט סיפור שהעולם עוד לא רע. באמת. שזה משהו שאי אפשר באמת לעשות לנו סרט מעניין. בהתרמה שעצאנו לפני, חילונים גם שעשאנו כסף, אז הם באו לאחת האחרנות. אז הם באו להאמרות, תגיד, מה זה יוסוף שאתה אומרת? הם אומרים, אנו רצים והם רצים. אבל למה אנו רצים לעולם הבא? מה רד לכם בעולם הזה? בסדר, גם? אז הסברנו, מה שהרקוק אומר, שאור עולם הבא בעולם הזה שבט, 1.60 בעולם הבא. אנחנו רוצים לחיות את הור של התתלמור גם פה, הבא, זה עולם של... אני אשמח מאוד להערך פה, סגור מסלחתו. אני מקשה שיש יש לו ל ל מה לא לא מבין לא זא אז